Tervetuloa eduskunnan kirjaston verkkokoulutukseen, jonka teemana tänään on lainsäädäntöprosessin tiedonlähteet. Minun nimi on Eerika Bergström ja toimin johtavana tietoasiantuntijana eduskunnan kirjastossa. Koulutusaineisto löytyy YouTube-sivulta ja voit myöskin pyytää sitä minulta sähköpostitse. Tämän koulutuksen tavoitteena on kertoa lainsäädäntöprosessin vaiheesta yleisesti, ja erityisesti käydä läpi erilaisia tiedonlähteitä, verkkosivustoja ja muita, joista löytyy tietoa lainsäädäntöhankkeista. Koulutuksen lopussa esittelen myös eduskunnan kirjaston lakihankkeiden tietopaketit-palvelun. Ensin yleisesti lainsäädäntöprosessista. Olen yleensä näihin koulutuksiin nostanut esille kaksi eri sivustoa, jotka mielestäni hyvin kuvaa lainsäädäntöprosessia. Toinen niistä on tämä Finlexin lainvalmistelun prosessiopas, joka on tämmöinen kronologinen esitys siitä, miten, miten lainsäädäntöhanke etenee sieltä aloitteesta ihan siihen asti kun se julkaistaan, laki julkaistaan säädöskokoelmassa. Toinen hyvä, hyvä aineisto on tämä eduskunnan sivuilla oleva, näin lakeja tehdään, sivusto, jossa vähän eri näkökulmasta lyhyemmin kerrotaan lain valmistelusta ja eduskuntakäsittelystä. Palaan takaisin tähän Finlexin oppaaseen ja kerron vähän näistä eri vaiheista. Tämä on tosiaan sellainen palvelu, jossa voitte itse kanssa mennä tähän palveluun ja klikkaamalla näitä eri, eri tota, palloja tässä, tässä aikajanalla, niin saatte esille lisää tietoa kustakin vaiheesta. Tämä prosessiopas on tehty enemmänkin säädösvalmistelijoiden tarpeisiin, eli, eli siinä on enemmän sitä näkökulmaa, mutta kuitenkin oikein hyvin, hyvin käyty läpi, läpi sitä prosessin eri vaiheita. Eli jotta lainsäädäntöä aletaan valmistelemaan, niin siinä pitää olla joku aloite. Aloite täällä, se voi olla esimerkiksi hallitusohjelmakirjaus tai, tai ministeriön lainsäädäntösuunnitelman kirjaus. Myöskin esimerkiksi lakialoite, kansanedustajan lakialote, kansalaisaloite tai eduskunnan tekemä lausuma voi, voi olla sellainen, joka johtaa siihen, että ryhdytään lainvalmisteluun. Kun tällainen aloite on tehty, niin sen, sen lainvalmistelun ensimmäinen vaihe on, on esivalmistelu. Ja esivalmistelussa niin kartotetaan vähän sitä tilannetta, onko tarve valmistella lainsäädäntöä vai onko tämä sellainen asia, jonka vois ratkaista jollain muulla tavalla. Eli, eli tämä on sitä ensimmäistä arviointia ja tehdään, kartotetaan tiedonlähteitä, selvitetään alustavasti ö, lainvalmistelun tarvetta ja, ja eri, erilaisia vaihtoehtoja sille valmisteltavalle lainsäädännölle. Jos tässä ö, päädytään sitten siihen, että on on tarve lähteä valmistelemaan lainsäädäntöä, niin seuraava vaihe on tämä perusvalmistelu. Ja perusvalmistelu on, on usein se pitkäkestoisin vaihe tätä lainsäädäntöprosessia, eli silloin selvitetään tarkemmin sitä lainsäädäntöä ja tehdään esimerkiksi vaikutuksen arviointeja siitä, millaisia vaikutuksia sillä lainsäädännöllä olisi. Esimerkiksi taloudellisia vaikutuksia, vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, vaikutuksia ympäristöön. Ja tässä perusvalmisteluvaihe niin, niin voidaan toteuttaa joko virkatyönä ministeriössä, eli ne ministeriön virkamiehet, joiden vastuualueella tämä alue on esimerkiksi rikosoikeus tai, tai osakeyhtiöt tai mikä sen nyt onkaan se, sen valmisteltavan lainsäädännön teema, niin, niin he valmistelee sen. Tai sitten voidaan myöskin asettaa tämmöinen valmisteluelin, kuten työryhmä tai nimetä selvityshenkilö, joka sitä, sitä, tekee sitä valmistelutyötä. Ja, ja tätä valmistelun Aikana, aikana syntyy, syntyy jonkunlainen, jonkunlainen tota, lopputulos, eli usein luonnoshallituksen esitykseksi tai esimerkiksi työryhmän mietintö. Ja seuraava vaihe tässä, jos, jos tota, edetään, niin on, on lausuntomenettely. Eli tämä luonnoshallituksen esitykseksi niin lähetetään lausuntokierrokselle erilaisille intressiryhmille pyydetään lausuntoa, lausuntoa siitä, onko tämä ä, la, suunniteltu lainsäädäntö heidän mielestään ä, hyvä. Onko siihen jotain, jotain kommentteja, jotain parannusehdotuksia? Saadaan ehkä tietoa myöskin niistä, vai, lisätietoa niistä vaikutuksista, jo, jo, jo, joita tällä lainsäädännöllä voisi olla. Ja tämän lausunto menettelyn jälkeen niin, niin, katsotaan sitten, että, että edetäänkö hankkeessa ja jatkovalmisteluvaiheessa, niin hiotaan tätä ää, esimerkiksi hallituksen esityksen luonnosta niiden saatujen kommenttien perusteella ja, ja, ja viimeistellään sitä hallituksen esitystä. Siinä tulee esimerkiksi kyseeseen myöskin ihan sen, sen tota, ää, hallituksen esityksen kääntäminen ruotsiksi ja, ja, ja erilaiset lain tarkastukseen liittyvät ö, toimet. Ja sitten jos, jos on poliittinen tahto sille, että edetään, edetään tässä hankkeessa, niin, niin vastuuministeri tuo valtioneuvoston yleisistuntoon ö, päätettäväksi ja, ja sieltä se annetaan eduskunnalle. Ja eduskuntakäsittelyn vaiheet, on, niitä on, on useita. Mä käyn ne myöhemmin koulutuksessa lyhyesti läpi. läpi. Ja, ja jos, jos sitten eduskunta hyväksyy tämän, tämän tota, ehdotetun äh, lain, lain tai äh, lainsäädäntökokonaisuuden joko sellaisenaan tai muutettuna, niin se siirtyy taas sitten valtioneuvoston puolella, josta se viedään presidentin esittelyyn. Ja kun tasavallan presidentti on, on vahvistanut lain, se julkaistaan Suomen säädöskokoelmassa. Ja sitten niin kuin näette, niin tässä tämä viimeinen, viimeinen ö, kohta niin on täytäntöönpano ja seuranta. Eli la, lakia sitten pannaan täytäntöön, se voi vaatia jonkinlaista esimerkiksi hallinnollisia muutoksia. Ja sitten myöskin sellaista, että seurataan, miten, millaisia vaikutuksia sillä on ja, ja, ja arvioidaan, onko tarve sitten joltain osin vielä muuttaa. Ja jos kyseessä on kansalaisaloite, aloite, niin silloinhan nämä vaiheet tässä välissä, sehän annetaan aina suoraan eduskunnalle. Eli nämä valmisteluvaiheet ei, ei sitten niin kansalaisaloitteen osalta tuu kyseeseen. Ja lainvalmistelussa on aina näissä eri vaiheissa, sanotaan tuolta ykkösestä tuonne vitoseen asti, niin mahdollista myös aina palata niin aikaisemmalle vaiheelle. Eli arvioida, onko, onko tota tarve tehdä lisäselvityksiä esimerkiksi, vai onko, onko tarve niin kuin miettiä, miettiä niin kuin sitä kokonaisuutta jostain uudesta näkökulmasta. Mä olen tähän aineistoon kerännyt myöskin tämmöistä kirjallisuusviitettä, jos, jos haluatte perehtyä vielä syvällisemmin siihen ihan lainsäädäntöprosessiin ja, ja, ja tota, valtiosääntöoikeuteen. Eli nämä on, on aineistoja, joita on lainattavissa meidän kirjastossa, tai osa näistä on myöskin ihan vapaasti verkossa luettavissa. Mutta en käy niitä tässä, luettelen niitä tarkemmin, ne löytyy sieltä aineistosta. Mutta siirrytään nyt tuohon säädösvalmisteluun ja sen tiedonlähteisiin. Tuossa mainitsinkin jo, että, että lainvalmistelu voi lähteä käyntiin monella eri tavoin, monia eri, eri niin aloitteita sille. sille. Eli, eli hallitusohjelma on, on semmoinen yleinen, missä on kirjattu tiettyjä niin kuin tavoitteita ja siellä, siellä tiettyjä, tiettyjä hankkeita, joita, joita hallitus aikoo viedä läpi, läpi sillä omalla hallituskaudellaan. EU-lainsäädäntö on yksi, yksi sellainen syy lainvalmisteluun, eli esimerkiksi EU-direktiivi edellyttää, että kotimaista lainsäädäntöä muutetaan. Ja kansalaisaloite, lakialoite, myöskin eduskunnan lausuma tai kannanotto voi olla sellainen, sellainen syy lähteä laatimaan uutta lainsäädäntöä. Ja hallitusohjelma, jos, jos ensin ensin käydään läpi. Sehän on strateginen äh, linjaus eli, eli hallitusohjelmassa erityisesti niin, äh, määritellään ne, ne painopistealueet, mitä, mitä äh, hallitus haluaa sen neljän vuoden aikana edistää. Ja usein niin kun hallitusohjelman äh, lisäksi nykyään niin, niin laaditaan myöskin jonkinlainen äh, toimenpanosuunnitelma tai, tai tota, äh, tarkempi, tarkempi äh, suunnitelma sille, miten sitä hallitusohjelmaa viedään läpi. Tässä on nyt esillä, esinä oli, oli äh, pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma, ja, ja siinähän eletään nyt ihan tämän, tämän äh, hallituskauden viimeisiä aikoja. tällä hallitusohjelman äh, seurantaan on olemassa tämmöinen, äh, työkalu kanssa tässä. Eli, eli näitä eri hallitusohjelman painopistealueita voi seurata täältä, että mitä niille on, on, on tehty, miten niitä on edistetty tämän hallituskauden aikana. Ja, ja täällä tota, on hakumahdollisuus, siis joko voidaan niinku ihan, ihan selaamalla katsoa, tai sitten on myöskin tällainen hakumahdollisuus. <köhö> eli jos haluaisin esimerkiksi katsoa, Eli oppivelvollisuus, niin näette, että se ehdottaa tästä kahta hakutulosta. Ja mä valitsen tuolta ton koulutus- ja osaamistason nousevat kaikilla koulutusasteilla. Ja mä pääsen näkemään, että millaisia hankkeita tähän liittyen on. On, on edistetty tämän hallituskauden aikana. Tuossa on esimerkiksi tämä, mistä olin, olin nyt kiinnostunut siitä, että oppivelvollisuus ikään nostetaan 18 vuoteen. Eli, eli täällä on tämmöinen niin työkalu sen hallitusohjelman seurannalle. Ja, tota, mä siirryn tässä nyt, nyt tota, tohon valtioneuvoston sivulle, etusivulle. Ja täällä on mahdollista myös, täällä on tällainen, kun scrollaan sivua alaspäin, niin täällä on tämmöinen kohta kuin Suomen hallitukset. Ja tästä pystyy myöskin aikaisempia hallituksia ja hallitusohjelmia selaamaan ja tutustumaan niihin. Eli täällä on ihan sieltä 1917 vuodesta lähtien nämä hallitukset ja hallitusohjelmat lueteltu. Eli täältä voi valita, valita haluamansa hallituksen, jos otan tuosta vaikka, vaikka Kataisen hallituksen niin, niin tota, ja klikkaan näytä, niin täältä näkyy sitten ihan ministereistä tiedot. Hallitusohjelman voi avata tuosta ja sitten on tällaista tilastoa siitä siitä tota hallituksen kokoonpanosta, poliittisesta kokoonpanosta. Siirryn taas tuohon valtioneuvoston aloitussivulle. Ja jos tämä hallitusohjelma on, on strateginen, strateginen linjaus, ja, ja si, siinä sitten si, toimenpidesuunnitelma, niin on sellainen, missä on vähän jo tarkemmin menty, menty tota, sit siihen, että millaisilla keinoilla niitä, niitä strategisia tavoitteita viedään eteenpäin, Ni, niin siitä seuraava taso voisi sanoa, että on, on sitten lainsäädäntöohjelma ja lainsäädäntösuunnitelma. Ja ne löytyy täällä, tuolla on tuollainen kuin päätökset kohta, niin täältä taas skrollaamalla sivua alas, niin täällä on tällainen kohta, kuin lainsäädäntöohjelma ja suunnitelma. Ja lainsäädäntösuunnitelma on, on, ne, se tehdään ö, ikään kuin sille koko hallituskaudelle, ö, on, mietitään, että lainsäädäntöhankkeita viedään eteenpäin. Ja ne löytyy täältä tämä lainsäädäntösuunnitelma, tässä on, on, on sekä tämä alkuperäinen että sitten on tällainen tarkistettu, versio. Mutta lainsäädäntöohjelman lisäksi niin annetaan tämmöinen tarkempi istuntokauden lainsäädäntösuunnitelma. Ja siihen pääsee tosiaan tästä alta... alta oon nyt anteeksi, scrollasin vähän liian nopeasti, nopeasti tätä sivua. Elikkä täällä joka, joka tota, syksy syksy ja, ja kevät, niin, niin hallitus antaa eduskunnalle lainsäädäntösuunnitelman niistä hankkeista, jotka sinä ää, istuntokautena tullaan antamaan eduskunnalle. Ja tämä lainsäädäntösuunnitelma on saatavilla tämmöisenä PDF-dokumenttina, löytyy linkki tuosta. Ja, ja tota, tässä tapauksessa nyt, kun tosiaan eletään, eletään tätä viimeistä, viimeistä aikaa tätä hallituskautta, niin tämä on nyt tämän loppuvaalikauden lainsäädäntösuunnitelma. Eli sen, sen voi avata ja, ja sitä voi selata tuosta. Tämän lisäksi on nykyään joitakin vuosia ollut tämmöinen dynaaminen lainsäädäntösuunnitelma, joka on mun mielestä aika hyvä tiedon tiedonlähde, josta voi, voi selata, selata, että mitä mitä hankkeita ollaan antamassa tai annettu ja missä vaiheessa ne menee. Eli tota, täällä on, on kohta, josta voi niinku rajata, rajata katsoa, että ensinnäkin, että minkä syys- tai kevätistuntokauden lainsäädäntösuunnitelmaa haluaa tarkastella. Mä otan tästä nyt tämän syysistuntokauden 22 ja, ja tässä voi, voi rajata sitten tiettyyn ministeriöön, jos haluaa. Eli jos mä valitsen vaikka tuon sosiaali- ja terveysministeriön. Ja sitten on, on myöskin niin kun mahdollista tässä rajata esimerkiksi valmistelussa olevat hankkeet tai, tai ne, jotka on jo annettu eduskunnalle tai ne, ne joissa on jo säädös hyväksytty. Eli mä nyt otan vaikka tuossa ne eduskunnalle annet, jo annetut, niin, niin totta klikkaan tuosta Hae, niin minä saan esille 25 hallituksen esitystä, ja tästä niin kuin näette, niin, niin, niin, niin näkyy just se vaihe, että milloin on, on annettu eduskunnalle hallituksen esitys, ja tästä voi sitten siirtyä eduskunnan sivuille näitä tarkastelemaan, tai sitten tästä linkistä, tämän hankkeen nimestä voi siirtyä sitten sinne hankkeen sivulle. Eli nämä ovat semmoisia hyviä, hyviä tiedonlähteitä, eli, eli jos kertaa, niin hallitusohjelma, sen, sen toimeenpanoa, suunnitelmaa tai, ja, ja sitten nämä lainsäädäntöohjelma ja lainsäädäntösuunnitelma. Täällä aineistossa on näitä linkkejä suoraan näille sivuille, sivuille sitten, sitten mitä voitte... Voitte pääsette näistä katsomaan. Myös ministeriöissä tehdään ö, omaa hallinnon alaa koskevia lainsäädäntösuunnitelmia ö, jonkin verran. Ja, ja niissä, niissä on, on mukana myös semmosia, semmoista niin lainvalmistelua, joka ei ole välttämättä ole suoraan sidoksissa hallitusohjelmaan, mutta mut ministeriöissä toki seurataan just niitä niitä lainsäädännön uudistamistarpeita. huomata esimerkiksi, että joku, joku tota, lainsäädäntö on vanhentunut ja, ja on tarve, tarve sitä uudistaa. Mä nostin tähän aineistoon esiin myöskin nämä eduskunnan lausumat ja kannanotot. Eli, eli tota, perustuslain mukaan hallituksen tulee antaa toiminta, toiminnastaan kertomuksen eduskunnalle vuosittain. Ja, ja tota, siinä kertomuksessa on, on liite, kun toimenpiteet eduskunnan lausumien kannanottojen johdosta. Eli, eli mihin, mihin hallitus on, on ryhtynyt näiden eduskunnan lausumien ää, johdosta. Ja, ja Tähän on, että saattaa eduskunta esimerkiksi, kun hyväksyy jonkun pienemmän lainmuutoksen, niin antaa lausuman, jossa todetaan, että hallituksen tulisi ryhtyä tämän kyseisen lainsäädännön kokonaisuudistamiseen. Ää, tai vastaavaa. Vastaava, näitä annetaan jonkin verran, verran ja, ja hallituksella on tosiaan sitten velvollisuus velvollisuus ryhtyä toimiin ja, ja velvollisuus myöskin sitten, sitten tota, tällä tapaa raportoida niistä toimenpiteistä, joihin on, on ryhdytty. Kansalaisaloitteen mainitsin tuolla alussa myöskin tämmöisenä lainsäädännön ö, mahdollisuutena. tähän on, että kansalaisaloitteen voi tehdä, ö, vi, jo 50 000, jos 50 000 ö, Suomen kansalaista, äänioikeutettua Suomen kansalaista, tekee tämmöisen kannatusilmoituksen kansalaisaloitteen osalta, niin se tulee eduskunnan käsiteltäväksi. Ja tietoa tuosta kansalaisaloitteesta niin löytyy erityisesti tuossa kansalaisaloite.fi-sivustolla. Siellä on, on Sitä kautta on mahdollista tehdä kansalaisaloite ja myöskin mahdollisuus tehdä kannatusilmoitus kansalaisaloitteesta, ja eduskunnan sivustolla on, on sitten tietoa siitä, miten, miten kansalaisaloitetta käsitellään eduskunnassa. <köhön> <köhön> Jos mennään siihen hallituksen esityksen valmisteluun, niitä jo, jo kävin läpi tuossa alussa osittain tätä, hallituksen esityksen valmistelua. Ja, ja tosiaan tää, tää tota, kertauksena niin voidaan valmistella virkatyönä tai asettaa tämmöinen valmisteluelin. Ja, ja noissa vaiheissa ton esivalmistelun ja perusvalmistelun jälkeen niin tuli se lausuntokierros tai kuuleminen, kuuleminen ja sitten oli näitä, näitä tähän viimeistelyyn liittyviä toimia, kääntäminen ja, ja lain tar tarkistus, mikä on, on myöskin tämmöisiä hyvin merkittäviä vaiheita tätä lainvalmistelua. Ja mistä sitten saa tietoa, jos haluaisi katsoa, katsoa tämmöistä vireillä olevaa hanketta? Niin silloin on ehdottomasti tämä valtioneuvoston sivuilla oleva ö, hankeikkuna ja Siirryn siihen nyt seuraavaksi. Eli tämmöinen sivusto. Eli täällä, täällä tota, tässä säädösvalmistelu- ja kehittämishankkeet sivustolla, niin on näiden säädösvalmisteluhankkeiden lisäksi niin, niin tämmöiset eri kehittämishankkeet. Ja sitten täällä on myöskin tämmöisten erilaisten niin toimielinten äh, kokoonpano. Niin, niin semmoiset voi löytää täältä. Ja jos haluaa tarkastella nyt niin kuin meidän tapauksessa, kun tämä koulutus koskee nimenomaan tätä lainvalmistelua ja säädösvalmistelua, niin silloin kannattaa valita tästä tämä, tämä välilehti säädösvalmistelu. Voi, voi tota, täällä on tosiaan todella paljon näitä hankkeita. Ja täällä on, on sekä niin päättyneitä hankkeita ja, ja, ja sitten niin vielä vireillä olevia hankkeita. Eli niin vapaalla tekstihaulla voi tehdä haun ja sitä voi tar tarkentaa. Ja jos otan tästä esimerkkinä ää, tämän biopankkilain, jonka tiedän, että on, on tällä hetkellä vireillä. Kirjoitan tuohon nyt vaikka biopankkia ja tota, katkaisu merkki. Ja täältä tarkenna kohdasta niin täältä mä voisin valita, jos mä haluaisin vaikka katsoa jo päättyneitä, <köhö> anteeksi, päättyneitä hankkeita tai sitten, sitten tota vain suunnitteilla olevia, ja, ja jos mä haluaisin kytkeä sen siihen, että, että onko tämä hanke, joka on, toteuttaa hallitusohjelmaa, ö, sitten täällä on mahdollista myöskin tehdä tällaista aiheenmukaista hakua, jos olisikin semmoinen teema, josta mä en tiedä, että on olemassa hanketta, niin silloin tämmöinen äh, ikään kuin aiheenmukainen haku olisi, olisi perusteltua. Ja sitten voi tietenkin rajata tiettyyn ministeriöön sen, sen haun tai rajata sitä ajallisesti. Päivitän tästä tulokset nyt ja tässä tapauksessa niin, niin sain nyt esille vaan kaksi summaa, koska tämä oli sen verran ä, rajattu haku ja mä avaan tästä tämän Biopankkilain hankesivun. Ja täällä hankesivulla, tämä on hyvin informatiivinen, tänne viedään, viedään tietoa, niin näette, niin tässä on tämmöinen aikajana kuvailtu ja tuolla on, on heti heti esillä lausuntokierrosten asiakirjat. Eli, eli tämä on, on laki, joka on ollut lausuntokierroksella niin kaksi kertaa ja tästä sitten, kun otan alaspäin, niin tässä nähdään, että et mikä se tilanne on. Eli tämä on 27.10. on annettu eduskunnalle tämä hallituksen esitys ja, ja siinä on suora linkki sit sinne eduskunnan sivuille. Ja kun mä vielä vähän scrollaan alaspäin tätä sivua, täältä löytyy näiden ä, lainvalmistelijoiden yhteystiedot, eli heiltä, heiltä tarvittaessa saa siitä hankkeesta lisätietoa, mutta sitten täällä on myöskin tämmöiset lyhyet tiivistelmät ä, siitä hankkeesta, vähän sen hankkeen tavoitteista ja sitten ihan näitä asiakirjoja. Eli tavallaan näistä Näistä voi nähdä, että mikä on se, se niinku tilanne tällä hetkellä, ja sitten avata nämä kierosten kohdalta. Täältä aukeaa nämä annetut lausunnot. Ja täällä on yleensä myöskin on sitten se, se luonnoshallituksen esitykseksi, mikä sitten voi olla kiinnostava siinä, varsinkin siinä vaiheessa, kun ei ole vielä hallituksen esitystä annettu. eli niin Tämä on se paikka, mistä saa ehkä parhaiten tietoa siitä, siitä hankkeesta siinä vaiheessa, kun on jo olemassa, niin kuin hanke on asetettu ja sitä on jo lähdetty valmistelemaan, niin, niin silloin, silloin tiedot löytyy täältä. Täällä on vähän kuvankaappauksia, josta näette, näette tota hakua jälkikäteen. Ja vaikutusten arvioinnista. Eli äh, alussakin mainitsin, että et lainvalmistelun yhde, yhteydessä tehdään tällaista vaikutusten arviointia ja tämä on tullut niinku, yhä, yhä tota, tärkeämmäksi. sitä korostetaan hyvin paljon sitä, että, että näitä vaikutuksia pitäisi arvioida äh, siinä valmisteluvaiheessa tarkkaan. Ja, ja tota, tosiaan näitä on erilaisia, erilaisia tota, vaikutuksia, mitä, mitä voidaan, voidaan niin seurata. Muun muassa nyt oli nämä taloudelliset ympäristövaikutukset, vaikutukset viranomaistoimintaan, yhdenvertaisuuteen, äh, sukupuolivaikutukset ja niin poispäin. Ja näiden vaikutusarvioinnin niin merkitystä äh, ehkä niin kuin korostaa se, että Suomen perustettiin 2015 tämmöinen lainsäädännön arviointineuvosto, jonka tehtävänä on, on valikoiduista hallituksen esityksistä tehdä äh, lausunto, että onko nämä vaikutuksen arvioinnit tehty niin kuin hyvin ja asianmukaisella tavalla. Ja, ja tällä tapaa niin kehitetään no tietenkin sitä kyseistä hanketta, mutta myöskin Myöskin ehkä laajemmin sitä, sitä niin kuin antaa osviittaa siitä, että millä tapaa näitä ja vaikutuksen arviointeja tulisi tehdä lainvalmistelussa. Ja sitten muutama sana tästä kuulemisesta. Mä olen tässä jo puhunut tästä lausuntomenettelystä, eli missä hallituksen esityksestä luonnoksesta niin, niin kerätään näitä... näitä tota, lausuntoja eri, eri tahoilta. tahoilta ja, ja tota, nykyään se tapahtuu usein tämän lausuntopalvelu.fi-palvelun kautta, sähkösen sähköisen palvelun kautta, mutta joissakin tapauksissa myöskin niin, että ihan sinne ministeriön kirjaamoon lähetetään nämä, nämä äh, lausunnot. tämä lausuntoaika, ni niin, niin yleensä semmoinen 6-8 viikkoa on semmoinen aika, että et sitten pystytään niin kun, varmasti niin kun, jää tarpeeksi aikaa niin näille eri tahoille ta, muotoilla se oma, oma tota, lausunto ja tehdä sitä omaa kannan muodostusta. Ja, ja näitä lausuntoja, niin, niin, tota, niitä usein, tai siis ei kaikissa tilanteissa, mutta usein tehdään tämmöinen lausuntotiivistelmä, varsinkin jos on isompi hanke. Ja, ja siitä on, niin kun, siitä on saatu paljon, paljon tota lausuntoja. Ja jollain tapaa niin nämä sitten tulisi myös huomioida siinä hallituksen esityksen kirjoittamisessa, että, että niin kuvailla sitä palautetta, mitä on, on saatu. Mut on myös muita tapoja kuulla, kuulla sidosryhmiä kansalaisia, eli on näitä tämmöisiä avoimia kuulemistilaisuuksia järjestetään jonkun verran, mutta sitten on myöskin tämmöisiä kyselyjä, sähköisiä demokratiapalveluja ja sitten jopa tämmöistä niin kuin yhdessä työskentelyä, tietynlaisia työpajoja on, on jotkut ministeriöt järjestäneet. Ja tähän on listannut vähän muutaman sanan tämmöisestä niin kuin vaikuttamismahdollisuuksista, eli, eli tavallaan missä vaiheissa niin, niin tota, ja miten voidaan niin vaikuttaa sitten tähän lainvalmisteluun. Ja tuo demokratia.fi-sivusto on semmoinen, voisi sanoa semmoinen johon jonka alta löytyy näitä erilaisia sähköisiä kanavia. Eli esimerkiksi tuo otakantaa.fi ja sitten lausuntopalvelu.fi-palvelut, niin, niin löytyy myös niin sitä kautta. kautta ja, ja nämä on niin semmoisia, mahdollisuuksia. Että vaikka toi lausuntopalvelukin yleensä on niin, että se, se niin kohdennetaan tietyille järjestöille ja etujärjestöille ja, ja tota, viranomaistahoille ja, ja tota, niin poispäin, niin niihin voi myöskin niin yksittäinen kansalainen äh, lausua. Ja, ja tota, myöskin sit nämä on semmoisia laajempia keskusteluja, missä missä pyritään kartottamaan sitä, sitä kansalaisten näkemystä. On myös muita kunta-aloitetta ja kansalaisaloitetta ja näin poispäin. Mutta sitten ihan, ihan muita mahdollisuuksia on, on nämä ministeriöiden kuulemistilaisuudet, tämmöiset verkkokeskustelut, yhteydenotto omaan kansanedustajaan ja ja tota, lisää tietoa näistä vaikuttamisesta, niin suosittelen tota kollegani Päivi Erkkilän tekemää tietopakettia kansalaisvaikuttamisesta. Sieltä löytyy lisää tietoa. Mutta jos mietitään sitä aikajanaa siellä alussa, eli, eli kun on päästy niin pitkälle, että on, on tota, tehty tätä valmistelua ja on olemassa niin hallituksen esitys, Jonka, jonka vastuuministeriö haluaa viedä, ministeri haluaa viedä eteenpäin, niin se siirtyy sinne valtioneuvoston yleisistuntoon. Ja tosiaan niin, jos mä otan täältä, no tuossa ollaan nyt, menen taas tänne valtioneuvoston etusivulle kohta päätökset, niin täältä löytyy, löytyy tota, asialistat ja päätökset, eli val valtioneuvoston yleisistunnon ja tasavallan presidentin nämä tota, asialistat ja sitten, sitten tota, myös päätökset, niin, niin on löydettävissä täällä. Ja, ja to, tosiaan mä menen nyt tuohon tota, yleisistunnon asialistalle, joka on ollut 10.11. ja, ja tota, täältä niinku näkee sitten, että mitä mitä asioita on ollut, ollut tota, esillä siinä. Eli täältä pystyy niin näkemään sen, sen, että mitä on tulossa käsittelyyn. Samoin kuin sitten täältä päätöstiedotteista, niin, niin tota, pystyy, pystyy sitten näkemään ne päätökset, jotka on annettu. Ja tuolta tuosta kohdasta lisää asialistoja, niin täältä, täältä pääsee sitten, sitten tota myöskin niin vanhempiin aineistoihin käsiksi. Ja tuohon olen, olen tämmöisenä vinkkinä maininnut, että tuommoinen että valtioneuvoston päätökset uutiskirjeen voi tilata itselleen. Se on aika niin hyvä semmoinen, siitä näkee, niin voi silmäillä, että totta, esimerkiksi säädöshankkeita, että, että miten on edennyt ja, ja näin, niin on semmoinen niin kätevä tapa pitää itseään tasalla, jos, jos haluaa. haluaa. Se tulee tosiaan se tilataan omaan sähköpostiin. Tuosta lakitutkapalvelusta, mä en, siinä on kalvo, mutta mä en käy sitä nyt tarkemmin tässä esille. Mutta tosiaan, jos sieltä Valtioneuvoston yleistötapa yleis, esittelystä on hallituksen esitys annettu, niin se siirtyy eduskuntakäsittelyyn. Ja mä otin tähän eduskuntakäsittelyn vaiheet sisältävän tämmöisen dian dian, jossa on, on lyhykäisyydessään, että miten se, se tota, hallituksen esitys tai, tai tota, vastaavasti kansanedustajan lakialoite tai kansalaisaloite käsitellään eduskunnassa. Ja se ensimmäinen vaihe, vaihe kun se on annettu, niin no, to, ö, toki ilmoitetaan täysistunnossa, mutta se varsinainen käsittelyvaihe, niin tämä lähetekeskustelu, joka on semmoinen alu, alustava keskustelu siitä, siitä lakiesityksestä ja siinä evästetään valiokuntia heidän työ, työssään. Eli, eli tota, lähetekeskustelussa niin lopuksi niin se, se asia lähetetään johonkin valiokuntaan, joka on sitten se niin sanottu mietintövaliokunta, joka antaa mietinnön siitä asiasta ja usein on myöskin nimetään lausuntovaliokunta, jonka tehtävänä on antaa lausunto, lausunto tälle mietintövaliokunnalle. Ö, lakiesityksellä on kaksi käsittelyä, ensimmäinen ja toinen käsittely. Ensimmäisessä käsittelyssä niin käsitellään sitä lakiesitystä sisällön osalta. Ja, ja tota, ja, ja Tämä ensimmäisen käsittelyn keskustelu tehdään sen, valiokunnan antaman mietinnön pohjalta, että hyväksytäänkö se mietintö. Siinä on saatettu tehdä, tehdä niin valiokuntakäsittelyssä jotain muutoksia siihen, siihen hallituksen esityksen lakiesitykseen tai sitten se on voinut, voidaan myöskin niin hyväksyä ilman, ilman niin mitä erityisempiä muutoksia siinä toisessa käsittelyssä, niin siinä vaan joko hyväksytään tai hylätään se ensimmäisessä käsittelyssä äh, niin kuin hyväksytty äh, versio. versio. Ja, ja tota, jos tämä lakiesitys sitten hyväksytään, niin se äh, hyväksytty laki niin löytyy eduskunnan vastauksesta. Ja kollegani Kristiina Hakala on... on pitänyt hyvän esityksen valtiopäiväasioiden ja asiakirjojen hausta, eli tota, minun ei ole tarkoitus sitä käydä sillä tapaa niin kuin perusteellisesti läpi. Tässä on mun, mun esityksessä lyhyesti, lyhyesti käyty ihan peru, perusasioita muutamalla kalvolla, miten te voitte hakea täällä eduskunnan sivuilla, mutta mutta sitten tarkemman haun osalta, niin, niin suosittelen tosiaan, että, että palaatte siihen, siihen tota, Kristina Hakalan koulutukseen, joka löytyy myös sieltä YouTube-kanavalta. Mutta lyhykäisyydessään niin se haku, haku tota, valtiopäiväasioista ja asiakirjoista niin, niin löytyy täältä eduskunnan aloitussivulta. Täällä on myöskin tämä digitoitujen valtiopäiväasiakirjojen haku, josta on, on erillinen koulutus. Öö, mä menin tuohon hakuun ja, ja tosiaan teen ihan tämmöisen lyhyesti yhden haun. Eli, eli tota, mä haen taas tätä samaista biopankkilakia, jota hain tuolta, tuolta tota hankeikkunasta, tata, öö, niin kuin sitä ministeriön hankesivua. Kirjoitin tähän Biopank, ja koska mä haluan nyt niinku tarkastella sitä hallituksen esitystä ja sen vaihetta, niin silloin kannattaa aina valita täältä tämä valtiopäiväasia, koska silloin, silloin mä pääsen sille käsittelytietosivulle, jossa on tietoa siitä hallituksen esityksen vaiheesta, missä mennään. Ja, ja tota, mä valitsen tuolta hallituksen esitys, ja niitä on... on tässä tapauksessa kahdeksan kappaletta, ja siitä mä näen, että toinen näistä hakuosumista, niin on, on tota, tämä hallituksen esitys, joka on annettu tänä vuonna. Mä avaan sen käsittelytietosivun äh, hallituksen esitys eduskunnalle laiksi biopankkilain muuttamisesta, Ni, niin mä näen täältä tosiaan sen, että milloin tämä äh, hallituksen esitys on annettu 2.7.10 ja sitten ilmoitettu täysistuntossa. Ja sitten mä näen täältä, että lähetekeskustelussa tämä asia on lähetetty sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. Eli, eli tässä on tosiaan niin mietintövaliokunta, on, on sosiaali- ja terveysvaliokunta ja sitten lausuntovaliokunta, perustuslakivaliokunta, joka totta kantaa, että onko tämä esitetty lakiesitys perustuslain mukainen. Ja ja tota, näiden ö, valiokuntien ö, käsittelyä voi seurata täältä, täältä tota, ö, klikkaamalla tota pientä nuolta tossa niin näette, et miten missä vaiheessa se siellä valiokunnassa on, on meneillään. Mutta tosiaan niin, niin tästä on parempi, parempi ja syvällisempi koulutus, koulutus jota voitte sitten ö, halutessani katsoa. Lain, hyväksytyn lain vahvistaminen, tosiaan niin kuin oli jo puhetta, niin sitten jos eduskunta hyväksyy sen esitetyn lain sellaisenaan tai muutettuna, niin eduskunnan vastauksesta löytyy se lain, lain sanamuoto ja, ja lain valmistelusta vastaava ministeriön virkamies vie tämän jälkeen sen, sen tota hyväksytyn lain tasavallan presidentin esittelyyn, jossa sitten presidentti vahvistaa lain. Eli täältä tosiaan nämä aineistot, mitä jo aikaisemmin aikaisemmin näytin, näytin niin täältä, täältä löytyy nämä, nämä presidentin esittelyn aineistot. Sellainen, minkä vielä voisin mainita tuosta aikaisemmasta niin valtioneuvoston ää, yleis- Yleistota istunnosta, niin tosiaan siellä valtioneuvoston yleisistunnossa niin päätetään myös asetuksista. Ja, ja tota, siellä yleisistunnon aineistossa niin löytyy asetusten perustelumuistioita. Niitä on siellä joitakin vuosia ollut ja, ja ne on, on sillä tapaa, niin kuin, tämä on hyvä tietää, koska näitä usein ainakin meiltä usein kysytään, ja ne on, on sillä tapaa vaikea löytää, niin, niin, niin sellainen lisäys vielä tuohon aikaisempaan vaiheeseen. Ja tuosta säädösten julkaisemisesta perustuslain mukaan vahvistetut lait tulee viipymättä julkaista Suomen säädöskokoelmassa. Ja Suomen säädöskokoelmassa, niin se ensisijainen julkaisumuoto, on vuodesta 2011 lähtien ollut tuo sähköinen säädöskokoelma, joka julkaistaan Finlex-tietopankissa. Tota, äh, Tämä on sama linja, mitä niin suurimmassa osassa Euroopan maista niin on, on menty siihen, että, että säädökset julkaistaan sähköisesti. Aikaisemmin se oli se painettu säädöskokoelma, kun oli todistusvoimainen, mutta nykyään, nykyään sähköinen säädöskokoelma. No nyt mä vielä siirryn tuonne tota, kertomaan vähän näistä lakihankkeiden tietopaketeista. Eli lakihankkeiden tietopaketit niin on sellainen palvelu, joka, jonka ollaan kirjastossa aloitettu jo 2011 vuonna. Ja se lähti liikkeelle siitä, että todettiin, todettiin, että meille tuli paljon palautetta siitä, että nämä lainvalmistelun aineistot on niin vaikea löytää ja, ja, tota, ja siinä mielessä totta, että, että ne on aika hajallaan eri lähteissä. Et vaikka Suomessa on niin tieto hyvin saatavilla julkisesti, eli, eli siinä ei ole sitä, eikö, eikö sitä olisi, mutta ne on, ne on vähän erilaisissa palveluissa, niin kuin on nyt tässä kuvaillutkin. Niin tota, sen takia niin ollaan Ollaan, tota, lähdettiin kehittämään, kehittämään tätä palvelua ja, ja tota, luotiin tämmöinen verkkopalvelu, jossa valikoiduista lainsäädäntöhankkeista tehdään tämmöisiä verkkotietopaketteja ja tota, näitä paketteja aina päivitetään sit sitä mukaan, kun se lainsäädäntöhanke etenee. Ja me seurataan näitä hankkeita siihen asti, kunnes se laki on annettu tai sitten joissakin tapauksissa, jos, jos se hanke raukeaa sitten vaalien yhteydessä, niin, niin siihen. Ja mä voisin täältä nyt avata vaikkapa ton biopankkilain uudistamisen ää, ja näyttää vähän, miltä tämä tietopaketti näyttää. Eli täällä on yleensä aina tämmönen pieni yhteenveto siitä hankkeesta alussa alussa, mistä tässä on kyse. Sitten me ollaan kerätty aineistoa, valmistelusta ennen eduskuntakäsittelyä. Eli täällä on hankesivu, täällä on esimerkiksi H.E. Luonnos tästä biopankkilaista. Öö, on poimittu ne kohdat hallitusohjelmassa, jossa tästä mainitaan ja niin poispäin. Me seurataan eduskuntakäsittelyä, et kun, kun se hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. Ja sitten meillä on jonkun verran myös poimintaan näihin paketteihin aikaisempaa eduskuntakäsittelyä. No, no tässä tapauksessa on vain tuo aikaisempi hallituksen esitys, jossa oli eduskunnan hyväksymä lausuma, jossa eduskunta on edellyttänyt, että, että niin kuin tätä, line, niin kuin, biopankkilaki annettiin silloin 2000 11, niin ja se oli uusi laki, niin eduskunta edellytti, että tätä seurataan ja katsotaan sitten tulevia muutostarpeita, mutta usein tähän aikaisempaan eduskuntakäsittelyyn poimitaan mukaan myös esimerkiksi kirjallisia kysymyksiä, lakialoitteita, kansalaisaloitteita, muuta tämmöistä, joista aihetta on käsitelty aikaisemmin eduskunnassa. Meillä on oikeusvertaileva osio, johon poimitaan niin kuin kansainvälistä sääntelyä, EU-sääntelyä ja sitten myöskin muiden maiden lainsäädäntöä. Tässä tapauksessa me ollaan otettu Ruotsi, Norja ja Tanska. Ja, ja tota, tässä on tosiaan enemmänkin, me viedään, linkitetään siihen paikalliseen lainsäädäntöön. Me ei tehdä mitään esimerkiksi lakikäännöksiä näistä, näistä vaan ne on sitä, niitä säädöksiä, sen, sen maan säädöksiä ja jonkun verran myöskin tämmöisiä valmisteluaineistoja. Me poimitaan mukaan aineistoja meidän kirjaston kokoelmasta ja, ja verkkoaineistoja, jos niitä löytyy. Tässä tapauksessa taitaa olla aika paljon niin kuin tässä on artikkeleita ja kirjoja. Ja sitten meillä on tämmöinen kansalaisvaikuttamisosio, uutisointia ja sitten semmoinen muuta osio, missä on, on tota, usein viranomaissivuja tai voi olla jotain blogeja tai, tai muuta tämmöistä vertailevaa tietoa. Tämä on nyt semmoista vähän niin uuden tyyppistä niin kirjastotyötä, mitä me tehdään. Ja, ja tota, näitä tosiaan suinkaan tehdä kaikista lainsäädäntöhankkeista, vaan tämä on valikoima, valikoima niin aiheita, aiheita joista, joista me näitä tehdään. Mutta nyt on tulossa tähän loppuun tätä mun koulutusta ja ää, muistutuksena se, että tämä että koulutusvideoni on katsottavissa siellä meidän YouTube-kanavalla myös tämän koulutuksen jälkeen ja mielellään aina otetaan palautetta näistä meidän koulutuksista, onko muita aiheita, joista haluttaisiin, onko jotain palautetta koulutuksen muotoon ja niin poispäin, ja sen voi lähettää joko suoraan mulle tai sitten tuolla kirjaston palautelomakkeella. Ja kirjaston tietopalvelu on avoina kaikille, eli jos tulee semmoista tiedonhakuun liittyvää haastetta, niin meihin voi olla yhteyksissä. sähköpostiosoitte näkyy siinä dialla. Ja vielä lopuksi, niin muistutuksena Muistutuksena, että tässä meidän avoimien koulutusten sarjassa pidetään vielä yksi koulutus ja se on 29.11. ja sen aiheena on EU-asioiden käsittely Suomessa. Kiitokset omalta osaltani.